سبحت باسم علاك يا ربي سبحت باسم علاك سبحت باسم علاه سكت اللسان فلو سكت اللسان, فلو سكت اللسان, فلو سكت اللسان لَن سَبَّحَتْ أَسْمَاؤُهُ الله سَبَّحْتُ سَبَّحْتُ باسم علاك يا ربي فلو سكت اللسان فلو سكت اللسان مالي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وأنت من خلق